Prečesto sedim sam u sobom, prečesto kažem Bože pomoć. Sam prti svega kako da se bori malo pomoći mi treba sve su kao sve ali sve bi tebi al sebi samo sebi kako da te trpi ne znaš koliko vredi kako da vas volim i ne kažem odjed već što sed sam usam sam što kaže bože pomoz sam za tebi sam prti svega kako da se bori malo pomoći mi treba sve su kao sve ali niko ništa neve sve bi sebi tebi al sebi samo sebi kako da te trpi ne znaš koliko vredi kako da vas volim i ne kažem ja samo sebe Prijavice žedne Svišu moje vrijeme Kako da im kažem Kako da ih lažem Kad i sam ti volim tu bol K'o da sam sebi zabijan gol Više ne moš znat' ko je tu zašto Više ne moš znat' kad svi te zovu bratom Više ne moš znat' kad stalno si pod gasom Više ne moš kad sve se čuje glasno Sve mi jasno i ne mogu polako A često sanem i pitan se kako Kako da napravim jebeni korak Kako da ne budem jebeno korak Jebeni borac Znam da sam jebeni borac I život je jebena borba A borba je jebeno bolna Uz tako me ona Zbog nje sam nemirnih snova Zbog nje sam razivan doma Zbog nje mi je preblizu propas Preče sto sedim sam u sobi, preče kažem bože pomozi, sam protiv svih, sam protiv svega, kako da se borim, malo pomoći mi treba. Sisu kao sledi, ali ništa ne bi, sve bi, sebi tebi, a sebi samo sebi, kako da te trepim, ne znaš koliko griji, kako da vas volim i ne kažem od tebi, preče sto sedim sam u sobi, preče kažem bože pomozi, sam protiv svih, sam protiv svega, kako da se borim, malo pomoći mi treba. Sisu kao sledi, ali ništa ne bi, sve bi, sebi tebi, a sebi samo sebi, kako da te trepim, ne znaš koliko vrijedim, da vas volim i ne kažem odjeb Misliš da me znaš, a ne zna meni brat moj Prolilo se sve, a nisam ne zna zašto Misliš da me znaš iz zatvorenih vrata Preligilo se sve i spusam iz takta Jebi ga A mračan glas mi šapta kako Kako da napravim jebeni korak Kako da ne budem jebeno korak. Jebeni borac, znam da sam jebeni borac I život je jebena borba, a borba je jebeno bolna Plus tako me sjjebala ona, zbog nje sam nemirnih snova Zbog nje sam razivan doma, zbog nje mi je preblizu propaz Prečesto sjedim sam u sobi, prečesto kažem bože pomozi Sam vrti svih, sam vrti svega, kako da se bori malo pomoći mi treba Kao sebi, ali niko ništa ne bi Sve bi sebi trebi, ali sve bi samo sebi Kako da te trpim, ne znaš koliko vredim Kako da vas velim i ne tkažemo debim Prečesto sjedim, sam u sobi Prečesto kažem, Bože pomozi Sam prti svih, sam prti svega Kako da se borim, ali o pomoći treba Kao sebi, ali niko ništa nebi, sve bi sebi, sebi tebi, ali sve samo sebi, kako da ti trpi, ne znaš koliko vrijedi, kako da vas volim i ne kažemo djebi. Prečesto sjedim, sam u sobi, prečesto kažem, Bože pomozi, sam proti svih, sam proti svega, kako da se bori malo pomoć i mi trebaju, svi su kao sebi, ali niko ništa nebi, ne sve sebi tebi, ali sve samo sebi, kako da ti trpi, ne znaš koliko vrijedi, kako da vas volim i ne kažemo djebi.